Desgaitasuna eta denontzako balio duen diseinua ikastaroa antolatu duna farroako unibertsitate publikoak zein desgaitasun mota dauden jakinen duzu, eta divergitatea errespetatzeko politikak baloratzen eta ulertuko duzu desgaitasunen bat dutenek zertrabadituzten, eta nola eragozten dieten beren deskubideez baliatzea. Gainera, denentzako iristagarritasunaren prinzipioa nola aplikatu ikasiko duzu, eta nola bihurtu leku fizikoak, digitalak eta zerbitzuak denok erabiltzeko modukoak denontzako balio duen diseinua izeneko printzipioaren arabera. Informazitez unabarra.es webunean.